Skolčová, skolčová, skolčová, skolčová, skolčová, skolčová, odpadla mi z mého konička vraného, podkova, podkova, podkovička no. Koničku, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než, rovno než. Však ja si dám pribyť tu, tu podkovičku, ešte dnes, ešte nič nie je